م pregunt بنا م sesودانه a mas مسودانه ما سودانه محول زہر باری کار کارکولو سو ویشتی؟ نا میاں قبر کری perchوم اورگر حد ز خرر صور ما را اغمه مجتبولی پی کنگ اورکورک کرایاو لگنه آ آ محمل بند کور کرایا صور داشتر؟ 10 زن 10 زن او کور چور خرچه مرشه 100 ور کقدی Kont سور پیدا کجے 400 مزاد آ یا شو مار شهر سوی افغانستان ته ولې نه زي افغانستان ته اته مزرني شتي مزرني شتي نا افغانستان کوم کار نه مرنه صحیح کنه مور منزه ها مور منزه مور دی پاکستان کې پاتکی گما آ ها پرازه کیسو په پیدا کوي سکول اعظم سکول ابا چې راشه دسرونه سکول سکول څو په ری یوی پوی ای وای پجی پرستا سکولی کرا ډیر صحیح صحیح گرانیڈر زیادتا او دو ملک حالات <سؤال> چی کم دی وست و رزا خرابی گی زتا سو طولتا او پیغامر کما چی برای من جبانی بچا چی سمرم هم وست کی گی اغا خپل پا محلکی خپل پا علاقو کی چی سمرم غریبانان سره کی دی دوی سرام رستا کوئی چوکے گرانیڈر زیادتا دا کی. کی. کی او قالا باندې پروسساته انشاء الله لاپړ ته کوم کې لاپړ عمل کیول لري دا صحیح کې دا یوازې دا ماشومان نه دي بلکه کوم ماشومان د نور هم دي او دنه لهوا ما چې کوم دي دي نو په خبره ما ډیره شه زه یې نه دي دا چې زنان هم بهر په خیرات پال ختوره پر راوتني یا خیرات وړي یا باندې نه نه کوم ځای په لاسو سره او د دې لپاره چې د دې د نفي سیر افرا کوم او کوربه چې ورکړه دا ماشومره سره لري توسي ټیم چې ما ماس ته ضرورت نشته د پیغام رسول لپاره ځینې ماشوم هم هیل ته هم دا پیغام راکوم چې خپل په محله کې د غریبانو ډیر زیات ورک کوي